Eu nu sunt un mare fan al team building-urilor și, de obicei, le, le evit ca pe ciumă. Dar, la școala de vară, activitățile puse la punct de organizator au fost absolut bestiale. Am avut un fel de mystery treasure hunt, am avut activități în care s-a râs, ne am distrat, am descoperit cât de multe putem face ca o unitate, în echipă, a fost absolut bestial. La început am venit cu toții ca niște străini, prima experiență a fost toată lumea stătea pe garantă cu telefonul în mână, Prima mea întrebare a fost, salut, aici se găsesc mulți Pokémon Dar într-un final, ne am împrietenit cu toții Și am ajuns la punctul în care îmi înătărceam o în cameră foarte târziu noaptea Epuizat după atâtea discuții productive și frumoase cu oameni minunați. Ca de obicei, atmosfera de la școală de vară este foarte prietenosă, foarte relaxată Iar spiritul este de learning, de sharing Cu toții avem ceva de învățat Este o experiență bilaterală din partea noastră către cursanți Și din partea cursanților către, către noi Este o comunicare care funcționează în ambele direcții și este, este una dintre cele mai frumoase experiențe din România la ora actuală. Școala de Vară GPEC este cu siguranță unul dintre cele mai reușite evenimente de acest fel. Îmbină într-un mod perfect experiența de, de learning și de knowledge sharing cu distracția, cu colegialitatea, cu prietenia. Vă recomand tuturor să veniți la ediția de la anul, unde sper să ne revedem din nou.